قصيدة أتمنى لو الشاعره دكتورة أمم العرب أتمنى لو أن ترحل أتمنى لو أن ترحل عن محراب قلبي وأعبر بسفينتي عن شواطئ نهرك أتمنى لو أن ترحل عن محراب قلبي. وأعبر بسفينتي عن شواطئ نهرك وأسير وأسير بين أشجار الحنين إليك وأسير بين أشجار الحنين إليك فلا تقذف الدموع على الأهداب لدي فلا تقذف الدموع على الأهداب لدي وألا تتراقص الأشواق على الأوطار باكية، وألا تتراقص الأشواق على الأوطار باكية، وأن تحذف من مقلتي صورتك، ولا يرسم مرسمي لوحة لعينيك، وأن تحذف من مقلتي صورتك، ولا يرسم مرسمي لوحة لعينيك، أَطُوهُ بين الذكريات. أتوه بين الذكريات وتعصب بي الآهات أترنح بين الشوق والعذاب أترنح بين الشوق والعذاب وأغرق في طيارات الغدر والانصهار في الأفكار يرسو على شاطئ وطني إعصار الأوهام يرسو على شاطئ وطن أعصار الأوهام وتعشعش بها طيور الغربان فرحة للآن فرحة للآن عن مدينتي فلن يمر لك بين أسوار الأسجال نبع ترتوي منه النوارس ولا نافذة من الجدران لدخول موجات من هواك أرحل الآن فارحل الآن عن مدينتي فلم يمر لك بين أسوار الأجدال نبعا ترتوي منه النوارس ولا نافذة من الجدران لدخول موجات من هواك أرحل الآن فلم يعود في القلب هنا مكان ولا داخل الخفقات ولا داخل الغفقان هناك عنوان فرحة الآن فلم يعد في القلب هنا مكان ولا داخل القفقان هناك عنوان